Τη με τη μουσική, πώ συνδέονται οι ήχοι που ακούμε γύρω μα με τι μουσικέ δημιουργίε των συνθετών. Στο μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο Βόλτα στο δάσο που βρίσκεται στη συλλογή τη συσθητική αγωγή και ειδικότερα στην υποσυλλογή μουσική, τα παιδιά προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια εικονική βόλτα σε ένα δάσο, θα φανταστούν του ήχου που ακούν και θα το συνδέσουν με το μουσικό κομμάτι Ο κούκος στο πυκνό δάσο από τη Σουήδη του γάλου συνθέτη Camille saint μέσα από μια δραστηριότητα ενεργετικής ακρόασης. Η πρώτη δραστηριότητα ξεκινάει με την ακρόαση του μουσικού κομματιού του Σαν saens Ποιος ήχος ακούμε? Τα παιδιά θα διακρίνουν και θα συνδέσουν τον ήχο ενός κούκου με τη μελωδία και το ηχόχρωμα του κλαρινέτου και τους ήχους από τα βήματά τους μέσα στο δάσος με τη μελωδία και το ηχόχρωμα του πιάνου. Η δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί με μία μουσικοκινητική δραστηριότητα μίμησης της βόλτας στο δάσος με μία ομάδα παιδιών που θα μιμηθούν τον κούκο και τη φωνή του. Στη δεύτερη καρτέλα, με όχημα το ίδιο μουσικό κομμάτι του Saint τα παιδιά θα αναγνωρίσουν και θα συνδέσουν το εχόχρωμα του κάθε μουσικού οργάνου με την εικόνα του και το όνομά του. Τι γνωρίζουν για το κάθε όργανο? Η δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί σε συζήτηση πάνω στα μουσικά όργανα και τα χαρακτηριστικά τους. Στην καρτέλα 7, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να μελετήσουν περισσότερο τα μέρη του κλαρινέτου, βρίσκοντας τις σωστές συνδέσεις των μερών με το όνομά τους. Στις καρτέλες 3 έως 6, οι εκπαιδευτικοί θα βρουν δραστηριότητες εισαγωγή των παιδιών στη μουσική γραφή, μέσω σύνδεσης μεταξύ γραφικής και συμβατική παρτιτούρας. Συγκεκριμένα, στην πρώτη δραστηριότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες ακούν προσεκτικά το μέρος του πιάνου από το μουσικό απόσπασμα του Saint-Sans και οπτικοποιούν τη μουσική, επιλέγοντας τα σχήματα που μοιάζουν περισσότερο με τις 4 συγχροδίες που ακούν. Στη συνέχεια, βάζουν στη σειρά τα κομμάτια της γραφικής παρτιτούρας, σύμφωνα με τη μουσική. Στην πέμπτη καρτέλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με τη συμβατική σημειογραφία και μαθαίνουν τι είναι παρτιτούρα. Τα παιδιά παρατηρούν τις εικόνες, βρίσκουν τις ομοιότητες ανάμεσα στα σχήματα και τις νούτες και συνδέουν τα σχήματα με την παρτιτούρα που ταιριάζουν. Στην έκτη καρτέλα, η παρτιτούρα του μαέστρου σκίστηκε τα παιδιά πρέπει να τοποθετήσουν το κάθε κομμάτι παρτιτούρας στη σωστή θέση, ακούγοντας το μουσικό απόσπασμα του Saint-Sans. Επιπλέον, χρειάζεται να προσθέσουν κάτω από την παρτιτούρα τα μουσικά όργανα που παίζουν κάθε μουσική φράση. Το μαθησιακό αντικείμενο ολοκληρώνεται με μια δραστηριότητα ζωγραφική, ακούγοντας ολόκληρο το μουσικό κομμάτι «Ο κούκος στο πυκνό δάσος», μια ανοιχτή δραστηριότητα που προάγει την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Παρόμοιο λογική και ανάπτυξη με το μαθησιακό αντικείμενο Βόλτα στο δάσος, έχει το μαθησιακό αντικείμενο Παίζω με τα καγκουρό του Σεντ που βρίσκεται στη συλλογή της αισθητικής αγωγής και ειδικότερα στην υποσυλλογή Μουσική. Πρόκειται για μουσικό παιχνίδι που αξιοποιεί τη γραφική απεικόνιση της κίνησης τη μελωδίας και λειτουργεί ως χάρτης ακροάσης.